У Тернопільському господарському суді відбулося засідання у справі Свято-Миколаївського собору в Кременці. Нагадаю, позов подав Кременецький історико-архітектурний заповідник. За словами директора заповідника Вадима Миколича, священники Української православної церкви Московського патріархату продовжують служити в соборі, попри те, що договір на безоплатне користування ним завершився 12 лютого цього року. На минуле засідання представники відповідача не з'явилися. Сьогодні адвокат громади Московського патріархату подав клопотання про самовідвід судді Володимира Гевка, якщо він. ...прихильник Православної Церкви України. Якщо суддя вважає, що Українська Православна Церква... ...не має права існувати на території України, якщо все духовенство... ...на чолі з блаженнішим мітрополітом Ануфрієм є таємними агентами Кремля співпрацює з Фейсбе, є колаборантами, то це автоматично позбавляє об'єктивності суддів у цій справі. Адвокат Іля Серафимов розповів, який, на їхню думку, суддя має розглядати справу. Атеїстам або просто нейтральний статус може ходити і в ПЦУ, і в УПЦ, і в будь-яку іншу, і в адвентистам сьомого дня, якщо він буде безстороннім, а якщо він Вважаю, що на території України має бути одна канонічна цепа ЦПЦУ. Це безумовно вже не об'єктивне. Суддя Володимир Гевко сказав, що розгляне клопотання також сторона відповідача подала зустрічний позов про визнання недійсними договорів оренди, терміни яких завершилися. І є зустрічний позов визнання договорів недійсним, які сьогодні зареєстровані через канцелярію пункту і передністю безпосередньо перед судовим засіданням із його з Суд детально не ознайомився. Чи відомо про зустрічний позов? Нам невідомо про зустрічний позов. Директор заповідника Вадим Миколич сказав, що наразі тексту позову не бачив, тому прокоментує після ознайомлення. За словами судді Володимира Гевка, суд оголосив перерву до 24 квітня. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.